Ramai yang tertanya-tanya tentang subsidi Ada yang sanggup turun padang untuk tujuh perasaan Dan ada juga yang dah terfikir nak pindah negara Tapi, sejauh mana kebenarannya? Jadi, hari ni saya Ji, daripada MPR turun padang sendiri Untuk kita tahu, apa rakyat Malaysia kata Pastilah subsidi tu tahu. apa tak tahu. tak tahu Setahu saya, subsidi ni benda bantuan kerajaan yang dapat memudahkan rakyat yang tak berkemampuan lah. Good hmm. that Dr. Zafri Tengku Abdul Aziz itu menteri kewangan kita dah bagi tahu kita mengalami 71 bilion ringgit untuk tahun ni saja boleh cantik Untuk kekalkan hospital dan sekolah, ak rasa kat Sarawak tak nak bayar daripada minyak kita sekarang full time 60 ringgit, lepas ni kena bayar 120 untuk full time. <tuk <tuk tak sanggup Tak sanggup kot Sanggup tak sanggup dah ditetapkan kan So kita kena ikut je lah Apa saranan kerajaan hmm, Saya rasa tak Tepung lah holes. Saya rasa gula Minyak Minyak saya rasa ok kot <tuk> Tak ambil kespatan. Malanya tak juga sebab dia orang pun terkesan juga dengan kenaikan harga sebab Kena daripada subsidi ni juga. Ayuh, tak. Terpaksa. Tak, saya rasa peniaga terpaksa buat macam tu supaya dia orang pun nak makan juga kan. Kita okay, itu saya terima kasih dulu.